Kuchyňské sporáky patří mezi základní vybavení každé kuchyně. Od otevřeného ohně jsme se tak přes kamna dostali až k plynovým, elektrickým i indukčním sporákům. V dnešním díle se podíváme na to, jak fungují a na to, jak jsou efektivní. Plynové sporáky jsou v dnešní době na ústupu, stále jsou ale využívány ve velkém množství kuchyní. Jsou relativně málo efektivní, co se týče spotřeby energie. To je způsobeno tím, že velká část tepla uniká okolo pánví nebo hrnců. Výhodou plynových vařičů je, že otočením regulačního kolečka se rychle změní teplota, kterou je jídlo ohříváno. Proto mu profesionální kuchaři často dávají přednost před ostatními druhy sporáků. Přesto, že jsou u plynových sporáků ztráty tepla obrovské, jejich účinnost je okolo 55 Tedy více než 45 které nabízí sporáky elektrické. Klasické elektrické sporáky využívají několik různých druhů varných ploch. Jejich základem je ale topná spirála. Nádobí je buďto ohříváno přímo na samotné spirále, nebo je spirála umístěná pod deskou, která předává teplo do dna nádoby. Tyto desky jsou buďto litinové nebo sklokeramické. Při průchodu elektrického proudu spirálou vzniká teplo. To zahřívá plotýnku, kterou je spirála přikrytá. V plotinkách jsou umístěna čidla, která společně s termostatem zajišťují, že teplo plotinky bude odpovídat nastavenému stupni ohřevu. Nevýhodou je, že plotinky pomalu reagují a zůstávají teplé i po vypnutí. Tím dochází ke ztrátám energie a jsou tedy energeticky náročnější. Výhodou u sklokeramické varné desky je velmi nízká tepelná roztažnost a proto ani při vysokých teplotách nepraská. Je sice dražší, ale energeticky úspornější než litinová deska. Sklokeramická deska je i součástí indukčního sporáku. To, jak taková magnetická indukce funguje, se můžete dozvědět v jiném díle naší série s názvem elektromagnetická indukce. Základem indukční varné desky je cívka. Ta je uložena pod sklokeramickou deskou, kterou prochází vysokofrekvenční elektrický proud a zároveň se kolem ní vytváří silné magnetické pole. Energetické ztráty jsou velmi nízké a energetická efektivita indukčních varných desek dosahuje až 90 Je tedy ze všech druhů varných ploch energeticky nejvíce efektivní. Plotínka navíc nezůstává po vaření horká. Mezi nevýhody indukčních vadných desek patří vyšší pořizovací náklady a nutnost používat speciální nádobí. To, jestli je nádobí vhodné k použití na indukční desce, zjistíte jednoduchým testem. Stačí vzít magnet a přiložit ho k dnu nádoby. Pokud magnet na nápán vydrží, je možné ji použít na indukční desku. Plynové elektrické i indukční vařiče mají jedno společné. Ušetří nám práci, a tím i spoustu času. Díky tomu dnes již nemusíme trávit tolik času v kuchyni a můžeme se věnovat i jiným věcem.